Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες στην εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair Clinics. Είναι χαρά μας που βρίσκεσαι μαζί μας για να μοιραστείς την εμπειρία σου από τη συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών που πραγματοποίησες στην κλινική μας. Πότε ξεκίνησες να σε προβληματίζει το πρόβλημα της αρέωσης μαλλιών? Ιωάννα, μενα η τριχόπτωση άρχισε περίπου πριν τρία χρόνια και το κατάλαβα φυσικά όταν πήγαινα στον καθρέφτη, αλλά και επειδή πάντα είχα πυκνό όταν φάνηκε το, το αρέωμα μου είπανε ότι άρχισες να χάνεις μαγιά και από εκεί ξεκίνησε να με απασχολεί το θέμα. Γιατί επέλεξες την κλινική Advanced Hair Clinics για να πραγματοποιήσεις μεταμόσχευση μαλλιών? Επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πριν κάνω κάτι να το ψάχνω έτσι έκανα την έρευνα μου μέσα στο ίντερνετ αλλά και φυσικά επισκέφτηκα και πολλές κλινικές για να δω και αποτελέσματα αλλά και και δουλεύουν εκεί οι γιατροί για να πάρω την αποφασή μου. Πώς ήταν η εμπειρία σου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μεταμόσχευση μαλλιών. Η εμπειρία μου τη συγκεκριμένη μέρα τη επέμβαση ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενα. Ήταν ανώδυνη, έβλεπα τη και φυσικά οι κοπέλες αλλά και ο γιατρό που μου έκαναν την επέμβαση ήταν, με έκανα να νιώσω πολύ άνετα. Πώς τα περιέγραφε τη μετεπεμβατική σου πορεία. Ε, μετά την επέμβαση θα ε, να ομολογήσω ότι πολύ εύκολα ε, πήγα πίσω στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή μετά από 3-4 μέρες ήμουν στην ίδια θέση πριν κάνω την επέμβαση. Πώς αισθάνεσαι με την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Ιωάννα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχω την αυτοπεποίθηση που ήθελα πάντα και φυσικά έχω το μαλλί που πάντα ονειρευόμουν. Τι θα συμβούλευες κάποιον που σκέφτεται να προχωρήσει σε μεταμόσχευση μαλλιών. Καλό είναι, πριν κάποιος αποφασίσει να κάνει αυτήν την επέμβαση, επειδή είναι μια επέμβαση που παίρνει και χρόνο, αλλά και ε, φυσικά έχει και χρήμα, πρέπει να το ψάξει καλά και να πάει εκεί που νομίζει ότι είναι η καλύτερη. Μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να είναι στα μάτια των περισσότερων μια τεχνική χειρουργική διαδικασία, ε, για μένα που την έχω πραγματοποιήσει χιλιάδες φορές, πέρα από το ιατρικό κομμάτι, είναι μια διαδικασία μέσω τη οποίες γνωρίζουμε νέους ανθρώπους και κάνουμε καινούριου φίλους, όπως εδώ φίλος μου ο Κωνσταντίνος από την Κύπρο. Αυτό που μένει τελικά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη μεταμόσχευση μαλλιών, είναι η χαρά και η ικανοποίηση όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι, την ώρα του ραντεβού ήρθαν έχοντας χάσει την αυτοπεποίθησή του, την πίστη στον εαυτό του, την εικόνα που έχουν για το πρόσωπό του. Να έρχονται μετά από μερικού μήνε ή στον χρόνο που έχουμε ολοκληρώσει το αποτέλεσμά μα και να βλέπουν έναν πραγματικά διαφορετικό άνθρωπο, όχι εξωτερικά, αλλά κυρίω αυτό που αποπέμπει στην αυτοπεποίθησή του, στο θάρρο, στην αγάπη για τη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι που πετυχαίνουμε. Με πραγματικού ανθρώπου, να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα που δεν αλλάζουν. Την εμφάνισή μας. Στο τέλος της ημέρας αλλάζουνε την ψυχολογία μας προς το καλύτερο. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ, γιατρέ, και εγώ. Για όλα, όλα τα καλά που κάνατε. Και έχω το μαλλί μου και την αυτοεποίθησή μου. Να καλά.